Laitoskirjatutkijani on sitten tullut tehdä esittäytymisvideo, niin mm. et, jos niin jos ei voi lähteä silloin taisin, että kaikki esittäytyy mutta ehkä se olisi tuli yksi <tulis> tuli <tulis> tuli jos joku tuntee, että ei halua niitä viestejä, niin sitten voi ottaa pois sen itseltään. Että meitä on hyvin opiattu Joo. tässä. Ja sitten se mikä on tuntunut tosi kivalta, että on menty heti lailla, niin hands on tekemiseen, että ja. ei ole niin esimerkiksi pidetty luentoa, että miten tehdään videoluento, vaan että sitten ruvetaan heti tekemään sitä. Saadaan ikään kuin nostettua sitä yhteisen tasoa. Ja kyllä mä näen isona plussana sen, että se, se kumuloituu ja kertautuu jokaisen opettajan kautta. Joo, että tämmöistä jos vois kaikille kursseille saada, niin olisi <laughs> aika tervetuloa. mukavaa.